Já bych hlavně mluvil o svých kamarádech. Tak já mám nejlepší kamarády ze základní školy, potom mám pár kamarádů ze střední školy. Samozřejmě mám dobré kamarády z vysoké školy, ale s těmi se neznáme tak dlouho. Tak když vlastně jsme spolu chodili do školy, tak to je takový přirozený proces, že si tam najdeme ty lidi, kteří nám vyhovují. Takže to je takže tak. E, tak rádi spolu zajdeme na pivo, rádi se spolu pobavíme. E, potom mám spoustu kamarádů právě, kteří mají rádi auta, takže se bavíme o autech, případně vyrazíme na nějaký, na nějaký autový výlet. To hodně záleží, jak máme čas kvůli práci a škole, ale tak většinou, aspoň jednou za 14 dní, se s nějakým kamarádem vidím. Určitě před odezdem, než jsem, než jsem odejel, tak vlastně moje přítelkyně mi uspořádala takovou rozlučkovou párty, kde byli všichni mý kamarádi, tak to bylo naprosto super. Tak chlapy se nehádají, že jo? Chlapy vědí, jak řešit svoje problémy. tak asi nejvíc to, že máme společní zájmy a vždycky je s nimi sranda víme, jak spolu drávit čas.